Я справді щаслива, що потрапила, тому що той об'єм знань, який я отримала, це набагато більше, ніж довгий час якогось досвіду практичного, тому що тут була дана база, якась теорія, над якою можна вже експериментувати. Тобто це справді чудова була можливість і розкрити себе, побачити, як себе розкривають інші, і отримати від вас справді ем, певні професійні навички. За той час, який ми маємо на один день, Встигали з кожним попрацювати індивідуально, до кожного підійти і вказати на його помилки, як під час роботи, так і після перегляду знятого матеріалу. Найбільше вразило таке поєднання професіоналізму викладача і при цьому поваги до студентів. Тобто взагалі мені найбільше сподобалася ця дружня атмосфера, абсолютно позитивна на курсах, яка, ну, на мою думку, дуже допомагає покращити якість навчання. Я не відчував якихось особливих складнощів під час навчання, під час виконання завдань, ну, як на мене, завдяки вам це було, ну, от це от якби мистецтво чи ремесло зйомки і монтування було доволі просто. Все було цікаво. Курсы излагались очень грамотно, лаконично, все вопросы раскрывались, поэтому у меня только самое лучшее впечатление. Якщо хтось так, як і я, не хоче плакати над камерою і не боятися монтажу, тоді варто цим займатися і йти на цей курс. Спочатку я сумнівалася взагалі, як можна за такий короткий проміжок часу втиснути стільки матеріалу необхідного, як це все осягнути. І ну, також хвилювала, як от, в компанії взагалі, як це все буде відбуватися. І мене дуже вразило те... Не тільки професіоналізм викладача, а й взагалі, ну, в якій атмосфері все панувало, тобто, що пан Сергій до нас ставився як друг до друга, і це надзвичайно допомагає, тому що тоді легше і працювати, і в колективі, і потім, коли ти самостійно щось знімаєш, мені дуже допомогли поради, і справді от стало оце от місце, і цей курс, я думаю, такою своєрідною частинкою в моєму житті.